મેન્ટમાં ત્રણ પોઈન્ટ ત્રણ શિક્ષકની ભૂમિકા વિશે વાતો કરીશું શિક્ષકની ભૂમિકા પ્રસ્તાવના સમાવેશી શિક્ષણ એ द्यार्थी जरूरिया तथा शक्य रीते पूरी करने वर्ग खंडो शिक्षक पास कोई भेदभाव विना तमाम बाेक्षा राखे विकलांग बाड़कों बिनविकलांग बाड़को एक साथ एक वर्ग में शाला में अभ्यास करके તે માટે જરૂરી शाला बाढ़ ने क्षमता महत्तम विकास करव बीज बा मदद करने कॉम्प्यूटर इंटरेक्टिव शैक्षणिक सॉफ्टवेर प्रोग्राम और ऑडियो टैब्स विशिष्ट साधनोंग करव तीज समग्र वर्ग ने सामिल महत्तम संख्या में प्रवृत्ति तैयार करवी चौथे सतत मूल्यांकन द्वारा प्रगतिनी ची करी पांचमू मता पिता प्रगतिनी घे शिक्षण प्रोत्साहन आप तकनीक सूचव माता पिता संपर्क में रही काम करव छठ विकलांग विद्यार्थी ने वर्गखंड में आकारचालित करने बिनविकलांग विद्यार्थी ने तैयार करने आठमू माता पिता न सहयोग वर्ग खंड मा शैक्षणिक प्रक्रिया में सामेल नवमू વિકલાંગ વિદ્યાર્થીઓના કલ્યાણ માટે કામ કરતા અન્ય વ્યવસાયિકો સાથે વિકલાંગોને સામાજિક વિશ્વમાં રહેવા માટે વ્યાપક અવકાશ પૂરો પાડવો અગિયારમું વૈકલ્પિક શિક્ષણ વ્યૂહરચનાઓની ડિઝાઇન કરવી બારમું બાળકોને તેમના રોજિંદા જીવનમાં સ્વતંત્ર બનવા માટેના કાર્યો કરવા તથા સૂચનો આપવા વિદ્યાર્થીઓમાં હકારાત્મક અભિગમ કેળવવો ચૌદમું વિદ્યાર્થીની શક્તિઓ અને નબળાઈઓને જાણવી પંદરમું દરેક વિદ્યાર્થી માટે યોગ્ય અને વાસ્તવિક હોય लक्ष्यों नक्की करवास वृद्धि मदद करताओं जूथ शिक्षण नीयोगी वातावरण उभर मदद करी और कार्य करव सत्तरमू योग्य अभ्यास रचना करवी विद्यार्थी कारव अथवा कौशल शीख मदद करीस वी। आत्मविश्वास निकास करव ने जीवन में आवता पड़कारों ने पहुंची वर्वा प्रोत्साहित करव थैंक यू